ملك في مكان شاول زي ما نعرفوا شاول كان أول ملك على بني إسرائيل الملك شاول كان يطيع في الله في بداية حكمه ولكن بعدين مرد على الله الله قال للنبي صامويل شاول ما عادش بيكون ملك ونحط ملك تاني يطيع في الوصايا متاعي النبي صامويل في الاول قعد حزين لكن الرب قال له معاش تحزن علي شاول خذ زيت وامشي لبيت لحم لراجل اسمه يسا واحد من ولاده اختار ثاني باش يكون ملك صامويل سمع كلام الرب ومشي لبيت لحم باش يقدم ذبيحه ونادى يسا وولاده وقعد يشبه في كل واحد منهم بالتدقيق وكان ولد يسال كبير طويل وجميل فقال النبي صامويل في داخله أكيد هذا هو اللي اختاره ربي باش يكون ملك لكن ربي قال للنبي صامويل ما تشبهش وجهه الجميل وطوله لإني ما مخترتاشش أنا يعني الإنسان يهتم بالمظهر الخارجي لكنني نهتم بالداخل ونشبح للقلب سامويل استمر وشاف اولاد يسى السبعة وعرف ان الرب مختارش ولا واحد منهم فسال النبي سامويل يسى وقال له هادو هما كلهم اولادك يسى جاوب لا عندي ولد صغير ما شفتاش هو يرعى في الخرفان النبي صامويل قال يريد تنادي عليه وبعد شويه جي الولد الصغير كان اسمه داود ومعناه المحبوب كان داود شجاع اقتل مره اسد ومره اقتل دب امتجوه وحاولوا يشدوا الخرفان متعه وداود عنده وجه مشرق وعيون صافية، كان جميل، الرب قال للنبي صامول نوض وأمسح الولد هذا داود، هذا هو اللي اخترته باش يكون ملك في بدل شاول، ومن هذاك اليوم قعد داود هو الملك وروح ربي عليه يساعد فيه باش يدير حاجات. الرب طلبها منا وربي ساعده باش يكون حكيم وامين وراجل زي ما يبيه الله